کوئی بھی لی کیاہیے توسی چاہیے تو آپ کو آپ مطمئن ہو تو فردر تعمیر سے کرائیں بہت شکریہ سے آئے ہیں پھنس گئے تھے وایا البانیہ چودہ دن کا اسٹے کر کر آئے ہیں تو اگر ٹائم ملا تو ان سے پوچھیں گے میں ایک ہمارے والنٹیئرز ہیں مسٹر جنید جنہوں نے امپائرنگ کی ہے اور بہت اچھی امپائرنگ کی ہے آپ سب لوگ یقیناً اس چیز کو میری تصدیق کریں گے کہ بغیر کسی اڈے کے پورا ٹورنامنٹ ہوا جنید بھائی اگر آپ اسٹیج پہ پلیز thank you very much sir to